Den fattigvård som Göteborg hade under början på 1800-talet förändrades egentligen redan under 1830-talet. Och de som styrde Göteborg, de tyckte dels att arbetshusen kostade alldeles för mycket pengar. Från början så var tanken att arbetshusen skulle kosta sig själva, men så blev det inte riktigt, utan man behövde stöd från, från staden. Och efter ett tag så tyckte man att det var inte värt det, helt enkelt. Och dessutom så tyckte man att om man erbjöd fattiga och arbetslösa arbets arbeten på det här sättet, då fanns det alltså en risk att arbetslösa från andra städer skulle söka sig till, till Göteborg för att ta del av den här generositeten som man hade mot, mot fattiga och arbetslösa. Och i mitten på 1800-talet så sker en hel del förändringar i Sverige som gör att allt fler människor flyttar från, från landsbygden in till städerna. Eh, dels så börjar man lätta på en del lagar och regler, bland annat i hur man får flytta inom, eh, inom landet, men också vilka arbeten man får, man får ha. Eh, så någonstans här runt ja, 1830, 40, 50-tal så börjar man luckra upp det som kallas för näringsfriheten och det innebär att man helt enkelt från 1860-talets får talet man, man får man jobba med, med vad man vill, det är inte lika reglerat längre. Och på samma sätt så, så börjar man kunna få flytta hur man vill. Och det har man inte kunnat göra tidigare utan man har alltid behövt olika typer av inrikespass för att till exempel flytta från, från staden eller resa från resa från landsbygden in till städerna och så vidare. Men, men det här lättar man lite grann på. Och det här innebär att allt fler människor söker sig in till städerna. Och städerna börjar dessutom att industrialisera sig, att allt fler fabriker dyker upp i städerna, de behöver arbetskraft. Så då kommer ju personer från landet in till städerna för att, för att söka jobb där. Och det här innebär också att det blir allt fler fattiga i städerna. Och under 1860-talet så händer det också andra saker i Sverige. Du har en del stora svältkatastrofer som sker, att det blir otroligt ont om mat. Och på landsbygden är det ju redan ont om arbete och om folk börjar få ont om mat, ja, då börjar man söka sig från landsbygden. Dels för att komma till städerna till de nya industrierna, men också för att ta chansen att emigrera till, till Amerika. Och Göteborg var ju också den stora utköpningshamnen där folk reste från Sverige för att ta sig vidare till Amerika. Så det kom ju ännu fler människor från städerna in, in till landet. Men Redan innan emigrationen och redan innan industrialiseringen hade börjat dra igång och innan man började lätta på de här olika reglerna som gällde flytt och näringsfrihet, då hade man i Göteborg bestämt sig för att vara hårdare mot, mot de fattiga. För man, man ville inte riskera att, att Göteborg skulle bli en magnet för fattiga runt runt om regionen, för att om Göteborg blev känd för att man, man tog hand om fattiga och arbetslösa genom att till exempel erbjuda dem jobb i de här arbetshusen. Så att det första man gjorde det var att man, man stängde ner arbetshusen och så beslutade man sig för att vara helt enkelt tuffare mot, mot fattiga och arbetslösa. Och en av åtgärderna man gjorde det var att man, man byggde en stor fattig och försörjningsanläggning i Göteborg där man samlade alla... Ja, egentligen alla som inte kunde arbeta, det kunde vara barn, det kunde vara fattiga, arbetslösa, det kunde vara sjuka. Men också personer med, med, med sinnessjukdomar hamnade på ett, en stor fattig som låg vid Drottningtorget. Eh, och den här kallades också för Bracka och namnet kommer från Holtermanska Bracken som var den, den första typen av fattig i, i Göteborg. Bracka på Drottningtorget, den blev ganska snabbt överfullt. Det blev alldeles för mycket människor i, i den här byggnaden. Och byggnaden var från början inte speciellt bra eller, eller välanpassad. Det här fick man lösa genom att bygga en större anstalt, en ny anstalt uppe i, i Landala. Och så flyttade man de, de fattiga, sjuka, sindersjuka och barnen upp till det som kallas svatten för